Величне християнське свято світлого Воскресіння Христового єднає всіх українців у спільних почуттях віри, надії та любові, у прагненні жити та перемагати. Ми всі маємо бути однією великою міцною родиною. Допомагаємо ближньому, підтримуємо та єднаємося, бо для нас єдині Бог та Україна. Спільно працюємо над зміцненням надійного тилу, покращуємо добробут нашої громади, гуртуємось в допомозі захисникам та з непохитною вірою в перемогу, дивимось в майбутнє. У це велике християнське свято молимось, нехай воскресний Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть. З вірою в наших воїнів та з молитвою до Бога Христос Воскрес, Воїстино Воскрес!